Ala che all na kuwa hoi kwa siku kuona Na wendoda da yangu unaefanya na pona Fanya anga la umama ileo kidogo ka kuona Maana Nimezidiwa kila na hakuna mwingine wangu Zaidi zaidia zaidia wewe fanya uje nitajifia hata sielewe kwa nini alanikuta hata kicharibu Kujisahawisha kujisahauisha baby njoo mwenza kona kusubiri bila we, nitazidiwa kweli baby mwenza kona kusubiri awe bila wewe nitazidiwa kweli ata chakula sikitamani na kuwa mpweke nyumbani wa kunisaidia simuoni ya wewe mama kwani gani niliokufania hadi umeondoka hatahari utakinjulia basi kama nimekosa wenzako na ombaradhi, Mana yanaonisaidia ni yako mapenzi na hakuna mwingine wako zaidi ya wewe fanya uje nitajifia hata sielewi kwa nini yananiguta hata ukijaribu kujisahauisia bebi njo mwenza kona kusubiri bila wewe nitazidiwa kweli leo njoo mwanzo kunavusubiki awe bila wewe nitazidiwa kweli oh mama lollo glesia konae eh. wanangua kibati